נאמר שנתונה זווית ABC שנראית כך. הקודקוד שלה הוא B. א a נמצאת כאן וה-C נמצאת שם. ונאמר שיש לנו זווית נוספת DAB. בעצם נקרא לה DBA. שכך שגם הקודקוד שלה יהיה B. נאמר שזו יראה כך, זו היא נקודה D שלנו. נניח שאנחנו יודעים את הגודל של זווית DBA, נאמר שהיא שווה ל-40 מעלות. כלומר גודל הזווית הזו הוא 40 מעלות. ונניח שידעו לנו שגודל זווית ABC הוא 50 מעלות. כך ובכן, יש כאן כמה דברים מעניינים. הדבר הראשון שאפשר לראות הוא שלשתי הזוויות יש צל המשותפת, או קרן משותפת, או הכי נחון לומר שיש להם שוק משותפת. יש שתי זוויות שוק BA משותפת, וכשיש שתי זוויות כאלה שחולקות שוק משותפת הם נקראות זוויות סמוכות. פירוש סמוכות הוא נמצאות ליד. והזוויות האלה סמוכות זו לזו. יש עוד דבר מעניין כאן. אנחנו יודעים שזווית DBA היא בת 40 מעלות, ושזווית ABC היא בת 50 יכול להיות שכבר ניחשתם מה הגודל של זווית DBC. גודלה של DBC, לו סרטטנו פה מת זווית, אני לא אסרטט מת זווית כדי לא לעשות בלגן, נניח אני אסרטט בעדינות, לו היה לנו כל מת זווית זה בבירור זווית של 50 מעלות, וזו שכאן 40 מעלות נוספות. כך שאם נרצה לומר מה גודל זווית די גודלה הוא החיבור של 40 מעלות ו-50 מעלות. רק אם חק את כל זה, כך שהגודל של זווית DBC שווה ל-90 מעלות. ואנחנו יודעים ש-90 מעלות זו זווית מיוחדת, זו זווית ישרה. זווית ישרה. אלה הן אלו הן שתי זוויות, המשלימות זו או זו לתשעים מעלות, אלו זוויות סמוכות, השוות יחד לתשעים מעלות. הזווית DBA ו-ABC. שוות תשעים מעלות, הן יוצרות זווית ישרה. זה שווה ל-90 מעלות, שווה לזווית ישרה. ובהזדמנות זו עוד מושג שכדאי להכיר. כאשר נוצ... נוצרת זווית ישרה, ישרים שיוצרים אותה, נקראים מאונחים. שני הקטעים, מונחים זה לזה. מכיוון שידוע שהזווית די-בי-סי היא בת 90 מעלות, או ידוע לנו שזווית די ישרה, כאן נובע ש-db זהו קטע db, שקטע db מעונך, מעונך, לקטע ואפשר גם, במקום להשתמש במילה מעונך, להשתמש בסימן הזה שמראה ששני הקווים מעונכים. זה לזה, הנה, db מעונך ל-bc. כל אלה הן קביעות נכונות. וכולן הובאות מהעובדה שהזווית שנוצר בין קטע db לקטע bc, היא זווית של 90 מעלות. יש ביטויים נוספים לזוויות שמתחברות ויוצרות מיני מצבים אחרים. נניח שלמשל, נניח שיש זווית אחת כאן. נקרא לזווית הזאת, אמ... כל זווית זו נומר x y ו z נניח שזווית x y ו z היא בת 60 מעלות ונניח שיש זווית נוספת שנראית כך לקראת נומר m n o ונניח שזווית MNO היא בת 120 מעלות. אם נחבר את שתיהן, נכתוב זאת. אם נחבר את זווית MNO ואת זווית XYZ, הן שוות, הן שוות 120 ועוד 60 מעלות. וכלומר, הן שווות 180 מעלות. כלומר, אם מחבר את שתי אלה, למעשה יש לנו חצי מעגל. חצי מעגל, או חצי עיגול על מד הזווית. וכשיש לנו שתי זוויות, המשלימות זו את זו ל-180 מעלות, הן נקראות צמודות. סכומן שווה ל-180 מעלות. שתי זוויות צמוכות כאלה עם שוק משותפת, הסרטט כאן. נניח זווית אחת כזו, וזווית שנייה, אני אסמן אותיות, אני ממחזר אותיות, זאתי זווית ABC, וזווית נוספת שנראית כך, ונראית כך, נקרא לזה D, ונניח שגודלה של זו היא 50 מעלות, ושל זו שכאן 130 מעלות. ברור שזווית DBA ועוד זווית ABC שוות 180 מעלות. כלומר, הן צמודות. לכתוב זווית DBA וזווית ABC צמודות. הן מסתכמות ל-180 מעלות, והן גם סמוכות. ובגלל שהן מסתכמות ל-180 מעלות וגם סמוכות, אפשר לראות שאני עוצרתי עם השוקיים הלא משותפים שלהן, את זווית DBC, שהיא למעשה ישר. או זווית שטוחה. זווית שטוחה. הצגתי בפניכם מספר הגדרות שיעזרו לנו בהמשך נוסכם ונאמר שזוויות סמוכות יכולות להסתכם בתשעים מעלות הזווית הזאת תיקרא זווית ישרה והישרים שקולעים את הזווית ייקרו אנכים שתי זוויות נקראות צמודות, אם הן סמוכות ומסתכמות ל-180 מעלות, והן קו ישר. דרך אחרת לומר זאת היא שאם יש לנו זווית שטוחה ונתונה זווית אחת, השנייה תהיה צמודה לה ומשלימה אותה ל-180 מעלות. ובזה סיימנו.